Βγαίνει έξω! Όχι σοβαρά Εδώ προσπαθούμε να παίξουμε. Βγει έξω! Ζώρικο να γυρίσει ταινία. Πήγε χαμένο και το ψεύτικο αίμα. Ακούστε τα, άντρεα! Τερμή άνεμοι πνέουν αυτή την άνοιξη, γι' αυτό και εγώ ντροσίζομαι με Καλέστε την αστυνομία! Διαπράτε τα έγκλημα κατά τη μόδα! Χααααααααα! Γυρίσουμε ταινία φαντασμάτων, άντρεα! Σοβαρά! Λατρεύω τι ταινίε Εντελώ άσχεδο το ήξερε ότι είναι επαγγελματία ηθοποιό? Δε Ξέρουμε όλοι που το πάει, έτσι. Με τα κουτσιαλούχα, τώρα καθαλώ. Καλά, τέσσερα λεπτά. Θέλει να πρωταγωνιστήσει στην ταινία μα. Μόλι φορτάει μια τρελή σκέψη, έχουμε <laughs> η Άντρια Ντάβελφορτ στην ταινία μα. <laughs> Μόλι μαγεί, διάβασε τη σκέψη μου. Ραντεβού <laughs> στην αποδίκη μα πρωί-πρωί. Εκεί γυρίζουμε τι διαφημίσει μα. Έχουμε σκηνικά και πολλά μηχανήματα. Θα <laughs> κάνουμε την καλύτερη ταινία του κόσμου. Στα <laughs> παιδιά, εγώ. Δεν θέλω να το πω, αλλά ξέρεις Περίμενα λιγάκι περισσότερη! Περί, Γώρα! Λοιπόν, αυτή είναι η περιπίνηση που αξίζει! Αυτό το λέω που με στο πάτωμα! Εντάξει, παιδιά, ανε! Ναι, είναι όλα εντυπωσιακά! Αλλά δεν πρέπει να σα παρασύρει αυτή η πολυτέλεια, εντάξει! Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο στόχο μα και. <συσκλώδη> μα τα χίλια γαριδάκια! Η παρέκκληση, το όνομά μου! Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο από αυτή! Διακριτικό <συσκλώδη> το grand-grand. Αυτό λύπη! Τώρα μάμα σε τον Ναι, λοιπόν, πώ σου φαίνεται. Η άνδρα έκανε αλλαγέ στο σενάριο μα. η πρωταγωνίστρια πρέπει να είναι πιο προσιτή, Ωραία. φιλόδοξη, καλάποντα όμορφη. Αλλά να μην ξέρει πόσο όμορφη είναι. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Oh. Oh. Και το όνομά τη να είναι άνδρα. Οκ. Okay. Ποιο νοιάζεται, Πώ λένε την πρωταγωνίστρια μου, Η ταινία είναι καλή! Επίση, Εσύ, δεν χρειάζεται να βγει την κάμερα! Ε, σωστό κι αυτό. Βλέπεις, όλα τα ένταξα, Σαγκάντη, πάμε! Θα γυρίσω την πρώτη μου ταινία Ευχαριστώ τους followers το μου που με πίστεψαν Σας το αφιερώ να θα...